Men vad är i hell... Vad är det för problem med dig då, din jävla m***? Så... Vi ska få se en dans nu, som jag och mina kompisar har mixat ihop eh, Från en, inte Youtube-video Så vi har mixat ihop lite olika dansgräks Åh, oh, lilla bara! Stora boll Och kolla, äppla Hey! Oh likes, är rullar på är ordentligt här Ja men för er som inte följer mig på min Instagram kan jag inte se vad jag har fått för likes så jag bara ger er ett råd, gå in och följ mig på Instagram Jag säger det här nu så ni verkligen, här kommer den komma upp In och följ här nu så ni inte missar någon rolig bit. Jag har lagt ut en skitrolig bild här tycker jag Här är en bild på jag Janke Larsson Så jag säger bara eh, en gång, följ mig på Instagram Idag så kommer jag faktiskt göra lite prank igen Jag vet det är andra pranket eh, i rad Men det här, alltså Det, det, det, det är jättebra ah! Pranket, det går ut så här Jag kommer ha alfabetet framför mig Sen ska jag ringa mamma Hej mamma Jag ska försöka mm. ha en konversation med henne Men kravet varje mening ska starta med den bokstaven jag är på Så jag ska försöka ta mig igenom hela alfabetet Så det börjar med A, så måste jag börja med en mening som börjar på A Sen nästa mening måste jag börja med en mening som börjar på B Alltså fattar ni? Så ska jag försöka ska se hur långt jag kommer Om jag klarar igenom hela alfabetet utan att fucka upp det Ni får gärna tycka på tummen upp om ni också kommer tycka det är lite roligt 20 gånger. Villna följa med på insem, Jag säger bara en gång. Villna följa med på iSeeam. med på iSeeam. Vi börjar med en konversation med A. Hallå. Ja, jag behöver lite ett handicap. Jag behöver nämligen alfabetet framför mig här för jag kan inte hela alla i huvudet. Kan nu ringa min mamma? Brief. Ni måste brief Rasmus. Ja. Fan. vad ska jag börja konversation med A. Hallå. Hallå. är du? Vad ja, sitter det såhär då? Mm, Citron är gott Va? Va? Nej, det var inte. Ska du kolla på? Vad äter det då? Karnevik Eh. Fan är det? Hallå? <här> ja Imorgon Ja Då är det ju... Onsdag Ja Jag Klistra limma lite Åh, ja. oh, Fan vad svårt det var. Nej men, ja, det var men mm. eh... Är du full eller? <laughs> Nej ja, det Nej mm. Nej ja. Jag känner dig. Ostron är gott <laughs> Ostron är gott Nej. Fan vad svårt det var Nej, så är det svårt vad ska inte säga, jag säga? Queerost. Nej, queerost. Vad? Vad säger du? Queerost så är gott så jag. Queerost. Queer heter det? Kommer det dåstå för det? Rullar eller? Sådana. Asså alltså, det är ju i svarten, fan det funkar. Fan, Tänkte jag, nej, det är jag och alfabetet framför mig. Mm. Ja, här. Nej, jag skulle ha en konversation med. Som varje mening skulle börja med bokstaven i alfabetet. så ska jag se hur långt jag kunde komma. Aha. Men Med min jävla IQ så kommer jag inte på någonting så jag kom bara till N. Eller N kom jag till. N är bra. Jag som tror jag skulle klara allting på flyt. Alltså vad gör jag med på, då? Hallå. Pröva. säger du? Ja. Ja, det gick inte så bra. Björn. Ja, hej. Hej. Ja. Där det ska. Nej. Nej. Fan, alltså, jag trodde att det skulle flytta på ordentligt. Men det är ju svårare än man tror. Det går inte jag bara. Allå, Bajsar du? Vad ser jag? Bara, vad fan citron, citron. Alltså det är svinsvårt. Ja, det här gick ju jättebra Rasmus. Nej, i alla fall. Alla pranks funkar inte. Eh, jag trodde det skulle gå flyt. Men det gjorde det inte. Fan! Men tack så mycket för att ni kollat i alla fall. Och om ni tyckte om videon tummen Tumma upp. Glöm inte att prenumerera Körser ni inte vid.